سبب بقاوا تما مثلا لو يعني انا اللي احنا يعني إحنا نزو نزو لأن الناس يكون عندهم واحد الامتاس لا ولا الغرفه ولا الوزاره ولا ولا التعاون الوطني هاد الناس كلهم هم بعدين بروجيجر وكلهم سعدين كل حنا ليك أشي إدارة ما لا ديو ما في خلصت هذا المشروع ديال هذا المساجد دي فونت فونت فونت فونت دي اه كان داز يعني دابا دابا تا المساجد ديك الدور الطالب المساجد كامله غادي تتعمل على المغرب كامل انها غادي تكون كنتوقع قديما الاتفاقيه لان الميزانيه الصحيحه راه كتخسر الميزانيه الصحيحه اللي كتضاف في الكهرباء وهما بناد الشيء اللي بغاو يحافظوا حتى على الطاقه المائيه لان راه الاغلبيه ديال البرودكسيون كاع الانيجيكليك كتكون البركه الطاقه الكهرباء تاع في الماء في واحد لكن دعم كبير في هذا المجال هذا كاين دعم الحاجه ديالنا في امس الحاجه ديالنا في, في, في المنطقه الخضراء المخطط الاخضر اغلبيه ديالو كيدعم المشاريع اللي كتقتصد في الماء اغلبيه المشاريع ديالو اللي كتنفذ دابا في دا دا دا دا دا في اقتصاد في الماء بالنسبه للسرع كما دجاج حتى عندنا وما خاسرين والو الانسان هذيا نطلب والله قولوا من بين هذا العدد 25 الله يستر الله الله يستر حتى واللي ما كانش غادي نعاودو حيت كان انا بس بس السؤال ديالي استاذ تسمح لي باش قدمت السؤال هذا لان كان واحد النهار جلس معايا واحد موشاركه اسمه تركي عنده شركه هنا في المغرب وجلسنا مع واحد جوج فلاحة بغاو يديروا هذا البومب بالطاقه الشمسيه هو من يبدا يهضر معاهم ما عرفش يقنعهم يعني هو الفلاح شبر ستيلو بدا كيحسب لقى انه يدخل الضوء احسن له من علاش لانه الاخر ما عرفش يقنعهم منين نادو قلت له شنو وانا نت بحالي قلت له شنو درتي مع السيد قال لي ما تفاهمناش قلت له علاش قال لي ودي راه باغي تكسب علاش شنو دار هو الخطا اللي دار هذاك السيد بين له الربح ديال الضمانات ديال البلايك ما بينلوش شي... اه ما بينلو اه خلا ذاك الفلا عبقري عليه اه قال له انا لطحت الشتاء اكون مستافد وعندي الدو ديال ديالي يعني الطاقه آه فهمتي كان خصو يبين له اكثر هذا السؤال ديالي كان خصو يبين له الفائده اكثر من انه البلايك فيهم ضمانات هو قصيد يعني وراء غادي يكتب في الجزيرة بقى عزبطه واحد كان هذا الكلام من كاين كان اللي في اللي كان الناحية ديال البيئة ولا الدوله دعالة على سو في الدوله انتهى بالمصر ما الدوله ما الفرصة انها تزر لكن عيش مالي وكاين بزاف ديال يبقى يعني كنا درهم في النهار كيصيروا ولا 2000 درهم كما قال شي واحد 2000 درهم خلص اللي في النهار في النهار درهم في النهار بالنسبه مثلا 12 مليون ولا اكثر يعني هو حسابيه اكثر من إني كان المفروض انها تجي قل ولاخر نخرج له اكثر، يعني كان المفروض ان البلاكا مثلا تجي ب 25 عام، نقسموها على الميزانيه ديال ديال ديال ديال هذا، بس عمليه حسابيه تكون مزيانه هذا هو السبب، حنا بغينا نتكونوا في هذه المسائل هذوك. وهذا الشي كامل داخلي. كامل كاين فورماسيون، هذا ديال فورماسيون اللي هو لامورتيزاسيون في الوقت، كاين التحليلات، الاساسيات اللي كنحاولوا نختاروهم، اختاروهم اساسيات ذو مكافاه عاليه، باسكو خدامين في هذا الانستيتور. بسم الله الحمد لله. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد احنا الهدف ديالنا هما الهدف شنو هو ذوك الناس اللي مساكين كيديروا ناساليزون الضوء وراه خدامين مره مره مخدامين شوفوا وضعيه صعبه كتلقى مسكين معندو واليدي اولا عنده الحاله ديالو ضعيفه مطلع ضاع ما واصلش انهي وي... ما واصلش انه يوصل داك لي كيليبر داك التوازن ديالو سوسيوجيمن سوسيوسي سانتي هذاك هو الهدف ديالنا حنايا واحد الله يعني هادو هما لي كريتير اللي اختار واحد النقطه مهمه استاذ انا مبغيش اللي قاري واللي اللي اصلا ذاك الا كنقاريو خدام وعنده راه بيسر الامور، هذاك السيد اللي مسكين غادي يتقاتل مع الزمان وعنده الحياه ديالو الاجتماعيه من بعدها هو اللي بغيناه. كاين واحد النقطه مهمه استاذ ذكرتيها دابا الله يجزيك بخير ديال ديال ذاك المسكين والدرويش والمهني، حيت الا تعطى المارشي في خبارك واحد المساله هذا الاخضر دابا انا ضحيه ديالو. شنو كيوقع؟ كينوضوا مستثمرين عندهم راس المال ما معلم ما والو، كينوضوا وقت الشد المارشي ويخدم معاه المعلم بواحد ثمن. هذاك هو راه نقطة مهمة يعني من الأحسن تكونوا دابا قبل ما يطيحوا هذوك المستثمرين لأن آه دابا ليريغاسيون شدوا ناس آه ما ما ما معلم ما والو جاء عنده فلوس دار شركة وبدا كيخدم مع هذاك المهني بواحد 100 درهم آه هو كيضرب فلوس صحيحة وهذاك اللي كان كيدير لاريغاسيون وداك الشيء هو المعلم هو اللي جاب المارشي وهو اللي المارشي ما تهضرش تهضر لذاك السيد مو قولي كيما قال راه شوف ولد المنطقه قال لك اهل أهلو مكه ادرى بشيء عليها انا ولد القصره ولا ولد العرايش انا, انا انا اول واحد خاصني نخدم في هذه المنطقه بصر. مثلا انا المنطقة المنطقة انا ولد المنطقه ولد المنطقه درت هذاك بالحراره انا ولد المنطقه انا ولد خاصني نخدم بوباسور على غادي يجي واحد من برا ويدير شركه وانا تكونت وعندي اصلا انت الاستراتيجيه ديال الاستراتيجيه الجهويه هي في هذه البلاصه ولكننا نحن نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن ذلك ونحن نحن ضعيف نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ديال درنا واحد إليكتيفيكاسيون ديال واحد كامل بلي بلاك سوريون. يعني ما تمايا دارو لي في خلينا من المكتبه المكتبه كنا درنا هذيك لي بلاك ولكن مؤخرا مؤخرا مع ازيم داروا بحال ديال. لا شي ديال السياحه القراء لا لي فام، لي في الشاون. زعما هما اكثر يعني مثلا خاصة الدوره تاع تما الاجنبي لا لا واحد. اللي هو ما يجيش شي واحد أجنبي هذا حنا درنا لانسطاراسيو في الغرفة, دي التجارة في في الغرفة ديال التجارة درنا في الشاون وغادي دار في واسان ودرنا في لايف ستايل وإن شاء الله غادي يعطيونا دابا ماتش الغرفة ديال التجارة بعد دوزنا غادي تكونو منا درنا لانسطاراسيو ديال الغرفة الحسيمة وزيد ديال أمابيس ودكشي آه هادشي ديالي يجي واحد أجنبي زعر عينو خضر هادشي ديال الثقافة ديال هذاك غادي يدير آه صافي وحنا تحنا عندنا إن كابات أنا شخصيا أنا قريت على الرابطة لي ما بغيش الخير اللي ما بغيش يخي... خي... الخير للناس وما خفيه خير انا ما الناس ديالنا حنايا هما اللي يديرو. ما تخرجش شويه في يعني الناس نتاه داكشي غير ماشي مشكل غادي تعلم واحد واحد عنده لا انا ما واحد يجي كاين الناس اللي كما حنا الثقافه ديالنا باقي كنفكروا دي دي دي واحد غادي يجي مبرر ديال تصد تقدر تشجع على واحد الفكره ديال ديال الماء الماء في الروبيني بالنسبه للديور البلوم بحال دابا لي بلومبي دابا مثلا قدو نديروا بومبه بالطاقه الشمسيه تعطينا واحد الباسان يعني كنسموه بالدارجه ريزيرف شاطو وفرق على شي 10 ديال ولا ولا 20 ولا 30 كاع واش تخدم الفكره مثلا او تعاونيه او جمعيه ديال المشروع ديال الفيزيكس فكره عند عند نقلكوا سيدي باش نفعلوها، إذا كانت شي حاجة اللي هي أصلا علاش لا. لا حيت كاين الدوا بعد الدوا كيعاني من المال الشرب. وباش يدخل هو الوكالة هذاك الشيء مكلف بزاف، يعني مثلا بغيتي تدخل مكانة ديال الماء راه مليون ولا جوج. ولكن إذا كانت جمعية راه كيبان لي أنا يكون داك ناجح اقتصادي. إذا كان شهر يخلي هو هو بالطاقة الشمسية تقدم لا من غير هذاك المنطق كنهضر عليها. كان في إطار القانون يعني بحال دابا مثلا تدخل خارطة مع المكتب. باش تخلص السهم اللي كيدفعو الضوء عايضو الطاقه الشمسيه راه هي هي هذاك الموطور اللي كيخدم بالضو هو اللي كيدفع لك المدينه كامل لا السؤال كثار منك المهماسي لان مثلا انا مشي نخلص مكان شحال يطلبوا لي الضوء يطلبوا لي مليون ولا ولكن الا كنت مع جمعيه هذيك الجمعيه كاينه مهنيا خمسه داروا جمعيه راه ممكن يدخلوا المال هذيك الدوار حاليا حاليا راه كاين أبغير... هذيك القضيه، سكر سمع بيا أنا بالطاقة الشمسية دي... لا ماشي الطاقة الشمسية، يتم 200 دار بواحد طريفة ناقصة على اللي يمشي الشخص الشركة باش ي... يعني يجيب الضوء، لهم واحد ديال 2000 درهم ولا ماشي لا لا مجموعه يمشي الرابط الجماعي الرابط الجماعي هو المقصود كيدفع الشاطر ريسرفوار يدفع الشاطر والشاطر يسال الشاطر. الشاطر يسال الشاطر. هو واحد مش يعني من المسائل ديالو واش فهمتي؟ ها انت هذا الشروط. إذا تم الدراسة ديال المشروع ياكم مشروع ناجح وعنده فيرتينون دار الدراسة الجدوى ديالو لابارتي ايكونوميك. منخرطين كذا. شي كله ياك بزز منهم مثلا حنا عندنا طنجة طنجة مبادرة اللي كدير لي لي كوكريتين ومن خلال اللي 300 مليون ورش فوقاش ما بغيتي وكاع ما ترجحها. اذا الخطاب الملكي لاداره اي واحد غادي يمول المشروع اللي انديها ولا شجع لانه فعلا بيرتينوم والمشروع هذا الا كان ناجح والله نقصوا <تصفيق> توقف <تصفيق> بزز منا نقصوا بزز منها وهادوك الناس غادي يخلقوا واحد اللي اصلا الناس واحد المقدار قليل الدوله عندك انت انا لا نعرفش هاد جوج مرات غادي انا تما صافي راه دابا حتى غير صحي كتشرب ماء غير صحي كاينه امراض ناتجه على بروستات وما يزيدش تشرب بير بالدواء انا في الدرب المساحه ديالك راه هو كلام مقاد حنا دابا كنقول المشكله ما بغيناش نتي بغينا الاستاذ يعطيكم فلوس عندك المساحه بزاف اللي ديال اللي غادي يجيوا فيها الطلاق بزاف باش يعطيوك ديك القهوه ديال ديك اللي ادفع المدينه كامله